Tak já jsem dispečer na terminálu Hromadné dopravy a tady, tady vidíme dispečerské pracoviště, odkud se vlastně řídí provoz celého terminálu. Z tohoto pracoviště se řídí informační systémy, které jsou, tady, které jsou tady na terminále, včetně teda provozu celého terminálu, to znamená vzduchotechnika, vytápění, klimatizace. Městská hromadná doprava, vozy jsou, jsou řízené dispečerem přímo z podniků. Z jeho dispečerského pracoviště v případě problémů do toho tady zasahuje dispečer tady na terminále. Dálková doprava v průměru tak kolem 350 autobusů za den.